إلا يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتكين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تهذنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولثتها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة